مساء الخير النور مساء النور مساء الخير عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> طيب دلوقتي طب اعرفكم مين يا وسام لو. الاول؟ هاني لولو بول بيبو بولا او بيبو هو بيحب اسم بيبو وبولا هنبدا دلوقتي اللعبه الجميله دي بس في حاجه بقى اسمعونا ايه؟ ايه؟ لعبة كل واحد هيسحب خشب تمام, تمام؟ يعني هنبدأ مثلا من الكبير للصغير. ماشي. كويس؟ بس في حاجة تانية. ايه؟ اللي هيخسر، ايه اللي هيحصل فيه ايه؟ استنى استنى، ايه اللي هيحصل استنى؟ ايه ايه؟ اقول إيه؟ لكم ايه؟ اللي هيخسر هياكل لمون. ايه اهو. لمون؟ زي ما هي بقشرة. يحطها في بقه كده، تمام؟ بالقشرة. بالقشرة. تمام بس في حاجة, حاجة بقى ايه؟ اللي هيكسب إيه؟ او الاثنين اللي هيكسب هنقسم عليهم الفلوس دي دول بقى دول آه. جي. الله انا يعني انت لو كسبت هتاخد خمسة وانت لو كسبتي هتاخدي خمسة ان بس قولولي ايه؟ هتعمليهم ايه؟ لو كسبتوا خمسة الاول؟ لسه ما... لسه وانت أه... ازبط نفسك؟ اه ممكن ان هتعمل ايه خد مرة بقى اظبط نفسك أزبط نفسك بايه بقى؟ اظبط نفسك يعني كده كده طب نبدا اللعب نبدا اللعب عشان ممكن انتوا الاثنين ايه؟ ما تكسبوش انا اكسب تمام اسحب انا بقى وبايد واحده محدش الشيء بايد الثانيه ماشي اتفضلي انا كده اصلا ايوه اللهم يا اصلا واحده طب ما انا شايف واحده لو سمحت انا ايه يلا لسه <تصحيح> في البدايه دي بتاعتي اتفضل انت كتب عليها اسمك اتفضل لا هو <تصحيح> <صعب طويل>. <تصحيح> <وو> يعني ايه؟ <تصحيح> لا <طويل عمدفعتو تصحيح> <عمدفعتو تصحيح> <عمدفع. تصحيح> دي على بس عشان بس هاي عليك وانت لا بس الموضوع أنا أحاول أبعد عن المشكلة اللي أنت عملتها بس أنت هتوقعها بدري بدري أوي كده الدور جه عليك طب مين هتعمل إيه؟ شكلك هتخسر الفلوس لا أنت كده هتخسرهم يا نهار أبيض لا يو بس يو. أنت بتسحب إيدك الاثنين هعدلك لك المرة دي بس مرة الجاية واحدة عشان ما خدتش بالي ضحكت عليا يا لا كده بسحب معلش معلش إيه ده أنت بتسحب من فوق أنا حر ما ما تهزش والله آه. نسيت لا على قوي بالراحة يا جمال انت ايه؟ انت ايه يعني؟ انا اللي بقى اللي اه انت يا عليها بدور عليك لا عليك عليها طب مين كده على مين؟ عليك؟ عليك لا عليك. لا اتفضلي انت كده بتحط عليا تمام تمام اوي برافو عليكي تعالى فلوس طبعا طبعا اكسب انا وانت خلاص مش همي. وقت يعني شو. مش خليها واعد عشان ان شاء الله طيب المفروض العب انا بقى انت انت واحنا نكسب طب انا مش عايز لا. لا. <تصفيق> لا لا. لا لا لا لا معلش معلش ما, ما انت عليا دور وانا الفلوس منتظر انا الفلوس منتظره انا انزل تاني اقعد كده ما تتهزش ايوه الليمونه هتنزل تاني بقى بجو عليا بص احلى ليمونه بس هي لسه مخلصه اجمل ليمونه انا لسه مخلص مش هقع لا تعبان هتشجعونا بقى يا رب يا رب انا اللي بعت الفلوس هرجع ترجع تاني هتقع ان شاء الله لا لا شجعوني اوه صعبه دي لا هنا لا هيطلعوا واحدة واحدة اسحبش اسحبش تصدق الموضوع صعب ياخدوهم بيطلعوا مع بعض استنى كده لا لا لا, لا. صعبة <تصفيق> <أوه. يا ده>. قوي <تصفيق> يعني ده بعد لما بيبو يلعب اتفضلي انا؟ لا ده بيبو الدور يرجع بقى طبيعته لا بيبو اتفضلي اهو كبير, كبير كبير كبير كبير قصدي كبير كبير صغير نزل اجمال ركز عايزه تركز اه عدت انا خايف انت اللي عملت المشكله من البدايه تصحى الراحه حتى لا لا حلوه معايا تطلع معايا مصر هما انت لسه صاحبه اه اه أنتي انت مركزتي على حاجه اه يا ابني يا ابني هي هي هي هي <متعلق> هي هي, <متعلق> هي،, هي. <متعلق> لا انا انا اقعد اقعد اقعد اثبت اثبت اثبت مش عارفه ما بتثبتش زي الخشب اصلا يعني انا كنت اصلا منتظر <تصفح> ليه <متعلق> لا معلش انا لمحتك لمحتك لا انا كده مش هعرف لمون منتظر كده عزك انت يا بقى من حقك انت مبسوط قوي من حقك اللمونه لا موصل والفلوس أصلًا الله الفلوس الله فكذا لجاحي بسيني لو ما وقعتش يا ما أنت اللي شكلك اللي آه يا رب ممكن مش شيء. مش, <تسخن> مش هينفع أقول لك ما مش عايزين أي أي لأ <تسخن> لا ايه ده؟ لا لا ما تحسبش لا. لا, من إيه؟ من <تصفيق> لا لا لا لا لا لا بس يا ربي. انت لا, كده لا. انت انت انت برضك الدور عليك ايوه انت ماسك انت فرحان قوي ممكن تصحى انت كذا مع صعب لا مش هعمل حاجه لا كده مش هسعب. مش تمام لا يا <تصحب> لا يا <طبعاً. نحن. تصحب> <تصحب> <تصحب> فاهمني؟ انت مسهله قوي ليه؟ صعبه قوي. لا مش كلام عربي. إلى إلهية. طريق إلى إلهية. العالية يا إلهية. أيوه هي كده. عليا عليا. علي هو نازل كده. عليك إن شاء الله ما انت بصيتي لدي انا مش عارف اجيبها مش عارف هو كلام بصراحه هي بس مش ممكن نلعب على بس ولا ايه؟ لا لا لا انت لا لا لا ممكن ايه؟ شبك ما تهزش جامعا بشيارة اخذ ده ليه؟ اسحبني حقك ونصيبك فلوس حقنا وانت لا انا انت مرعوب ليه؟ انت عديت المحر بس عاشت فلوس حاجزم انت استنى. يلا ذكيه يا حلوة؟ مين زكية دي؟ يلا لا هتقف صح اسعدت؟ نعم العب, إلعب انت فضل. انت فضل. يلا. انت اتفضل انت يا جماعه وتطلع ليه بفضل. لا الليمون منها. انا مركز معاك دي؟ بس يا بيبو يا بيبو دلوقتي دلوقتي بشوف عامل إيه؟ لا بشوف هعمل ايه؟ انت ذلك عليك, أو عليك. <تصفيق> <تصفيق> كده هنكسبنا ليه؟ عشان هو يبقى. خلاص لا هو لا, لا، هو لسه يلا يا باشا لما انا بتحبك قوي انت متوتر انا حاسس صعبه اه دي صعبه لما وانا منتظره انت اللي المشكله الاول ايوه الاول اللي هتقع انتش بقى لو هزيت هتعرف انت هتقع مش قادر لا معلش مش نفسك. لا اتفضل <تصفيق> هي مننا تقع انا اهم حاجه دي انت كده كده شكلك زي ابو الليمون افتكر يعني هي ممكن دي يا ولو. ممكن دي لا يا يلا يا بيبو او الاول لا ليمونه الاولاني حقنا وهو ياكل بقى ايه ليمونه ليمونه <تصفيق> اتفضل اتفضل بص هو عمل ايه الراجل عليه وهو بياكل الاول قلته جامد لا لا لا انت عصبك اتفضل كان رجاله لما مش هنلعب تاني مع بعض يلا عشان ما تخسرش كل قل قل لا لا حاجه احنا قلنا كده كده هنأكله ليمونه لان هو اللي لو... وقع لان هو اصلا عامل لنا مشاكل في الفيديو كله هو مشكلة هو عايز صح انت صعب على النادي جدا كمان جدا إيه؟ اه احنا كده من حقنا نمشي بقى ناخد مم. ايه؟ ماني ماني طب لعبوا بقى ايه؟ ما خلاص بقى احنا هناخد الفلوس نكسب احنا فاضل اتفضل حط اللمونه بقى اغلى قوي حط اللمونه بقى اتفضل فاضل لي فلوس قسميها معي. اتفضل لا يا بابا انت ايه بقى خلاص وانا قلتها ايه؟ مش هكسبها لا اتفضل لو سمحت لو سمحت لو سمحت هو لي ايه؟ اكسب من فيهم ولا مش لا كل لمون احطها في بقك لا لا لا لا لا لا يلا ايه رايك حطها بقك كده؟ احنا مبسوطين جدا وبنشكركم ومبسوطين انتم شاهدتونا وشكرا على المشاهده ودلوقتي آه. متقدر. بتكدر وبياكل الليمون بس يمكن يفوق شويه ويركز وبعد كده ما يحطناش في مشاكل وبعد كده يحاول يكسب لأنه طيب هو اللي هو تمام؟ واحنا واحد هو هو هو فلوس ماني هو هو ممكن نطلع هو على فيديو جميل كده تاني ونعمل هو هو هو هو هو جميله مشجعه شكرا للمشاهده باي باي, باي. هو هو هو هو باي, باي.